Ja, živjo lepo pozdravljeni, danes bomo pripravljali sledico, ki sem jaz v mladosti naravnost oboževal. No, pa sej, se ni bil tako veliko in tiste, ko so blesel ponujele, šam oziroma stepene beljake, delali bomo indijančke, men se ker oči zasvetil, kaj pred seboj zagledam indijančke. Mi bomo pripravili piškot, ki bo mehek, aromatičen in z dodatkom arome pomaranče, vanilijeva, meringa, povrh njega in vse skupaj oblito s temno čokolado, ki lepo uravnovesi vse okusem. Poleg tega, doda pa še fino hrosljavo teksturo. Gajmo izpešno. V skledo dodamo jajce in še sladkor. Prečnemo stepati z ročnim mešalnikom. Stepamo toliko časa, da jajce posvetlijo približno 7 do 10 minut. Dodamo pomarančno lupinico in aromo pomaranče. Skozi cedilo presejemo moko in sol. Nežno vmešamo v dveh korakih. Zdaj vzamemo žlico mase, jo dodamo v stopljeno maslo in premešamo. To bomo potem dodali nazaj, noter v maso za piškote. To pa zato, da se nam maslo, maslo lepše omeša v maso. Maslo v maslo, maslo v maslo, maslo v, ma, maslo, v maslo, maslo v, Dodamo še maslo in premešamo. Maso za piškote prestavimo v dreserno vrečko. In nabrizgamo piškote na pladen obložen s papirjem za peko. Široki naj bodo približno 4 do 5 cm. Dobili jih bomo nekje 8 do 10. Piškote zdaj prestavimo v pečico, pečemo jih 10 do 12 minut pri 180, brez ventilacije in kot polavadi na sredini. Naši piškoti za indijančke so pripravljeni Moji so malce kakšen centi plus minus v velikosti ne se obremenjevati s tem. Lahko jih tudi obrežemo, ampak sedaj je pa čas, da pripravimo švicarsko meringo. To preprosto. Pomeni, da bomo nad vodno kopeljo postavili en lonec. Pazimo, da se ne dotika vode, gledine vode, tale lonec. Notr zlijemo 150 gramov beljakov, to je približno 5 jajc in pa 300 g sladkorja bo šlo notri in to bomo potem segrevali na nekje od 50 do 60 stopin celzija, če pa nimate termometra, lahko pa tudi probate s prstom, da te notri in če ni več zrn sladkorja, pomeni, da se sladkor stopil in da je vse skupaj dovolj segreto, da prečnemo stepati. Sladkor stresemo k beljakom in pričnemo segrevati in mešati nad vodno kopeljo. Ko so beljaki dovolj segreti, prestavimo predstavimo skledo na mešalnik in pričnemo stepati. Dodamo še semena enega stroka vanilije. Tole meringo stepamo zdaj približno 10 minut na visoke hitrosti, toliko, da dobimo čvrste vrhove. Čvrsti vrhovi izgledajo takole. Meringo prestavimo v dresedno vrečko. Meringo na vsak kos piškota nabrizgamo v tre kupčki. Indijanske zdaj predstavimo v hladilnik za en uro ali pa mogoče še malo več, preden jih oblijemo s čokolado. Predvsem, da stopimo temno temno čokolado in oljem. Vanjo pomočimo ohlajene in tako da so v celoti prekriti s čokolado. Pustimo, da se čokolada strdi pri sobni temperaturi, hranimo jih na hladnem. Hvala vam tikt,